Ми зачинали з таких самих перших кроків. Реформа з питань децентралізації і делегування управління на нижчий рівень адміністративний – це один із великих успіхів в Польщі. І це допомогло тому, що зараз… Це міста, городи і e, e, громади, які вони фінансують спортивні об'єкти. Ale także były e, projekty i programy na drżawnym równi. To takie e, program Orlik, żeby postawić 2000 tysiące maleńkich, sportównych majdanczyków e, po jednym projekcie, żeby one dniały postajnie. To było... E, e, фінансована, спонсорована з державних коштів, але це дуже допомогло в тому, щоб організувати і в маленьких громадах, там надати нові можливості, спортивні можливості, і щоб там були інструктори, постійно працюючи, щоб вони допомогли цим молодим, щоб вони не шли але щоб вони займалися спортом. Витяжка спортивне відео.